Ростемо щодня Досягли Чимало Ми до цього дня Та знову початку Треба дітям знов Нову милість Нову силу І любов Нову милість Нову силу І любов Мудрості Щоб нам досягати ще нових вершин, батьківські молитви чує повзажди. Анела ми береже на світ біди, ми береже на світ біди. Захисти, о Боже, ціх дітей землі, Кожного в за руку веде, Хай надія у серцях живе, Божа, милість, нові мроті береже, Божа, милість, нові мроті береже,